السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی اینڈ باجٹ اور میں ہوں کانول فرینڈس جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی ونٹرز سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ونٹرز میں ہماری سکن کے ساتھ ساتھ ہمارے بال بھی بہت زیادہ رف اور ڈرائی ہو جاتے ہیں خشکی پیدا ہو جاتی ہے خارش ہونے لگتی ہے بالوں میں اور بال جو ہے اپنی جو اصل شکل ہوتی ہے اس سے کچھ انوکے ہی نظر آتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم ونٹرز میں اپنے بالوں کو اچھے سے اور بہت اچھے سے کس طرح سے کر سکتے ہیں سیو تو سب سے پہلے آپ میرے بالوں کی کنڈیشن دیکھ لیں میرے بال کتنے زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور اسکروز اور جو ہے میری بہت زیادہ خشک ہونے لگی ہیں مجھے عجیب قسم کی خارش ہو رہی ہے میں سمجھ رہی تھی کہ جوئیں ہیں جویں بھی نہیں ہیں اور بہت کچھ میں نے ٹرائی کیا لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے یہ ریمیڈی ٹرائی کی اور یہ ریمیڈی آپ سب لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اچھا اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے جو انگریڈینٹ ہمیں چاہیے وہ ہے دہی دہی میں پروٹین ہوتا ہے جو بالوں کو مضبوط بناتا ہے دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو بالوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے ڈیڈ سیلز کو ختم کرتی ہے دہی دہی ہماری جڑوں کو مضبوط بناتی ہے دو منہ بالوں جو بال جو ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے اور خشکی سے بچاتی ہے دوسرا انگریڈینٹ ہے جو میرا ہے وہ شہد ہے شہد بالوں کو موئسچرائز کرتی ہے ہماری فوسلس کو اسموتھ بناتی ہے ڈل بالوں میں شائن پیدا کرتی ہے شہد نہ بالوں میں شائن پیدا کرتی ہے لیکن بہت وقت تک اس کو लोक भी रखती है हमारे बालों में कि शाइन हमेशा हमेशा के लिए रहे अच्छा पहले हम क्या करेंगे हम इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को साथ साथ मिक्स कर लेंगे شہد تھوڑی تھک ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا مکس ہونے میں ٹائم لگاتی ہے تو ہم سب سے پہلے دہی کو اور شہد کو مکس کر لیں گے اور ایک اسموتھ سا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیں گے تاکہ شہد اور دہی کے جو بھی خصوصیات ہیں وہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد جو ہم تھرڈ انگریڈینٹ اس میں ڈالیں گے وہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل میں فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں پلس او میگا تھری ہوتا ہے بالوں کو موئسچرائز کرنے کے لیے, تیل سے اچھا کچھ بھی ہے بالوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کو گھنا اور لمبا کرنے میں مدد हेयर ग्रोथ में मदद देता है सरसों का तेल रिच सोर्स होता है आयरन कैल्शियम मैग्नेशियम की और बहुत सारे विटामिन से विटामिन ए डी और के जो बालों को बढ़ने में हेल्प करते हैं सरसों का तेल हमें रूटीन में भी इस्तेमाल करना चाहिए سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے آپ سب میں نہیں ڈالیں لیکن الگ سے بھی یوز کریں گے تو بھی سرسوں کے تیل کی خصوصیات کچھ کم نہیں ہونی ہیں اچھا میرے بال تھوڑے لمبے ہیں اس حساب سے میں نے سارے انگریڈینٹس تھوڑے زیادہ استعمال کیے ہیں تیل کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کیا ہے یہ آئلی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا مکس ہونے میں ٹائم لگاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے ایک اسموتھ سا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اچھے سے میں کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ فائن سا پیسٹ اور بالوں کو لگنے आसानी से बालों में जज भी हो जाए ओके फ्रेंड्स अब ये देखें मैंने अपने बालों को खोल दिया है और मैं सेपरेट करके ये जो पेस्ट है वह अपने बालों में हाथों की मदद से लगाऊंगी जिस तरह से हम तेल वगैरह लगाते हैं उसी तरीके से हम अपने बालों में अच्छे से ये पेस्ट लगाएंगे پورے بالوں میں ہم لوگ کنگھی بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسٹ بھی ہم لگاتے جائیں گے یہ بالوں کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ریگولر بیسس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ونٹرس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسکن کے ساتھ ساتھ ہمارے بال بھی بہت زیادہ ڈل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر ہم اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بالوں کا بھی خیال رکھیں میرے بالوں کی لینتھ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے جو مکسچر تھا وہ بنایا تھا اور بالوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے عورت کی آدھا خوبصورتی تو بالوں سے ہی آتی ہے یہ میرے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں بالوں کو اچھے طریقے سے لگاتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قوم بھی اچھے طریقے سے بالوں میں لگا لیا اور کے ساتھ ساتھ میں اس پہ قوم جا رہی ہوں آپ سے میں لگائیے گا جو آپ تب تک رکھ سکتے تک یہ اچھے طریقے سے سوکھ جائے اگر سوکھنے تک آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم کم سے کم کو آپ ساٹھ سے ستر منٹ تک اپنے بالوں میں رہنے دیں تاکہ جو بھی چیزیں ہم نے بنائی وہ اچھے سے ہمارے فوسلز میں میں اچھے طریقے سے وہ پہنچ جائیں وہ اچھے پہنچ جائیں گی آپ ایزیلی اس خشکی سے اور جو دوسرے بالوں کے پرابلمس ہوتے ہیں ان سے آرام سے آپ چاہیں تو اس میں انڈا بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن انڈا تھوڑی ڈرائیس پیدا کرتا ہے اس وجہ سے میں نے انڈا انڈے کو اسکپ کر دیا ہے بالوں کو اچھے طریقے سے باندھ لیا ہے ساٹھ منٹ کے بعد میں دھو لوں گی آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دعا بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ